تا فیلترش کم بزنیم من لاگهاتش میکنم الان با ارائه گیت کوین اینکه گیت کوین چیه چجوری جو میتونیم اکانت بسازیم چجوری ویریفای کنیم قسمت های مختلفی گیت کوین در مالش توقعید کنیم قبل اینکه وارد گیت کوین بشیم اول یه سوال بپرسم، بچه کدومتون اصلا گیت کوین رو رفتین دیدین یا هم باید میدونم بچه ها آشنایی باشن صفحه کام بزرگ اول صفحه ب... اگه بچه ها مشکل دارن تو اینکه عکس ما بزرگتر از صفحه است اونجا یه نوار عمودیه میتونن با کرسر خودشون بکشن کنار و صفحه شیر شده رو بزرگتر داشته باشن من فقط صفه چیزامو شروع کردم که قشنگ اندازش بکنم اوکی اولش قبل اینکه گیت کوین بریم وارد گیت کوین بشیم اول بدیم که گیت کوین شامل چه پروژی است تو تو کدوم کاتگوری قرار میگیره و گیت کوین اصلا به گیت رپت نداره یعنی هر چیزی که سوپاندش میگه به گیت رپت داشت الان ولی اون تفکر اون مدل همکاری اون مدل کانتریبیوشن اومده توی گیت‌کون جاری شده ولی گیت, -گیت یه مکانیزم تو بر... توی... توی برنامه برنامه‌نویسی استفاده میشه ولی گیت‌کون یه پروتکل دیگه است که مثلا واسه یکی از کاراش پاون هستش یکی از کاراش باگ بانتیه. یکی از کاراش سوشال نتورک گیت‌کون خیلی یه فکر یه اکوسیستم هستش که موتور محرکیه یه جورایی بگیم که کالاهای عمومی دیگه یه کاری بکنیم که کالاهای عمومی به صورت, صورت راحت و سریعتر تولید بشن و برنجه قبل اینکه بریم گیت کونگ یه دونه دوانه Quadratic Funding یه ویدیو یه دقیقه خودش داره توضیح میده اول اونو بریم Quadratic funding is the mathematically optimal way to fund an ecosystem, an ecosystem in a democratic way. The secret behind Quadratic funding is the math and it's not as complicated as it sounds. This is how it works. QF is basically a crowdfunding campaign wherein you match contributions from everyday citizens with a pool raised from bigger donors. The neat thing about quadratic funding is how it optimizes around the grants funded by the crowdfunding campaign. Here's an example. If you have four grants in a $1,000 matching round, and grant A raises $10 from 10 different contributors, and grant B raises $10 from one contributor, grant A will get way more of the matching funds because it's supported by a broader swath of community. During the quadratic funding round, a donation of $10 can be matched with $75 and a $100 donation can be matched with $240 because of the QF formula. Because the matching multiples are so promising for the best projects, quadratic funding has gotten a lot of traction. The Ethereum community has raised over $4 million from quadratic funding campaigns contributed to by 500 people. Quadratic funding powers a mesh network of small donors who are supporting the very best projects in the Ethereum space. To learn more about how quadratic funding can power your ecosystem through, check out WTFisqf.com. This <laughs> was a quadratical assessment for one minute. بود. funding is سرمایه‌گذاری portfolio یعنی the portfolio of the portfolio. بهتر بگیم یه, یه روش ریاضیه چی میگه کوادراتیک فاندینگ میگه میگه که ما یه استخری از پول داریم مثلا فکر کن یه میلیون دلار الان دست پول هست. این پول پول مثلا اتریوم داریم این اتریوم ها رو چه جوری بین آدم ها و پروژه های مختلف شیر بکنیم که برا اینا این پول رو بردارن و در راه مثلا درست رو اینکه پروژه موافق ببرن جلو ازش استفاده کنن یعنی چجوری اینو پخش بکنن به روش پخش کردنش میگن قواردتیک بانده چجوریه؟ میگه که ما نمیتونیم تصمیم میگیریم که کدوم پروژه خوبه یا بده کامونیتی اون پروژه ها تصمیم میگیرن که کدوم پروژه خوبه یا بده یعنی چی؟ یعنی الان یه میگیم دلار پول داریم چهار تا پروژه د اگه که درست نه شاید یک پروژه اصلا هم و اصلا هم نمیدونیم ما به اموانه کسی که پولو داریم نمیدونیم به کی میخوانیم پول بدیم یعنی ناشناس میگیم که بریم یه سری کامیتی درست کنیم تو کامیتیتون حاضر باشن که روی شما سرمایه گذاری بکنن یعنی به صورت crowdfunding روی شما سرمایه گذاری بکنن مثلا هر کدوم حاضر باشن حداقل دقل یه دولار برای شما سرمایه بکنن و ترکیبی از تعداد و حجم یعنی هم تعداد بالا داشته باشین هم حجم بالا داشته باشین نشون میده که پروژه شما موفق چقدر از اون یک, یک میلیون دلار شاملش میشه مثلا به یکی 25 درصدش میرسه به یکی 50 درصدش میرسه 12.5 درصد هم بین اون دو تا مثلا پخ میشه یا حتی به یکی صفر میرسه چون که مثلا کانتریبیوشن نشد مثالی که هست میگه که هزار تا ما اینجا مچعمان داریم یعنی هزار دلار می‌خوام بین چهار تا پروژه تقسیم کنیم ران این گرانت ها راند هر راند پروژه های مختلف هستن یه دلار اینا هر کدوم می‌گیرن فکر کنید یه دلار یا یه نفر هستن که اومدن یه دلار زدن خب الان می‌بینید که تقسیم بر چهار شد یعنی تعداد و زد مثلا پروژه اول بیاد 10 بگید 10 دلار بگیره بعد دومی و سوم هیچی نگیره پروژه چهارم 200 دلار بگیره با همین ذریه یه فرمولی تقسیم میشه بعد تعداد یعنی تعداد آدم های یونیک خیلی مهمتر از ز... مبلغه و فکر کنم بیشتر از 100 دلار هم توی این فرمول نمیاد حساب بشه یعنی یه نفر بیا تقلب بکنه بیشتر از 100 دلار بریزم روش حساب نمیشه یعنی یه فرمولی هستش که به راندهای مختلف و خود فاوندراشو میگن که بزنید یه تعریفی اینجا داره تعریف رو میگه بهینه ترین روشی که بتونیم به صورت دموکراتیک توی جامعه دموکراتیک روی پابلیک گوتها فاند کنیم یعنی این سرمایه گذاری کنیم این بهینه ترین روش و دموکراتیک ترین روش هستش که میشه یک مقدار پول رو به یه سری پروژه ها داد چجوری؟ به همین خود پروژه و کسایی که ب... از اون پروژه حمایت میکنه این کر فرمولش تقسیم نیستش یه فرمول دیگه یعنی یه فرمول موراکه که من دقیقش رو نمیدونم اگه کسی میخواد رو بره در بیاره که مثلا چی حساب میشه اینجا داره با همون فرمولم حساب میشه ف... فکر خیلی سخت هم نیستش دیگه تعداد و ذبیب و نفرات رو حساب میکنه و بر اساس یه فرمولی تقسیم می‌کنه. الان می‌بینید که گرانت یک آدمای بیشتری آورد، ادمه بیشتری آورد، دلار، 14 دلار و چهار دلار از هزار دلار به اولی رسید. چرا؟ چون که بین 4 تا پروژه تونس آدم ها و مبلغ بیشتری رو بیاره و اون یکی از سه دلار رو دلار. و این رقابت همینجوری. تو راند 14 بیت بیشتر یک میلیون دلار توی گیت کوین تا الان چیز شده و توی مارکت‌های مختلفی دارن کار می‌کنن مثلا کلین ای رو این ساخت و این داره فرمولاشو نشون میده که یه فرمول لگاریتمی هستش که یه جا دیگه خطصاف صاف میشه یعنی از یه عددی بیشترم این تعداد از یه عددی بیشترم این عدد بیشتر نمیشه یعنی تعداد نفراتم خیلی مهمه توی این فرموله که لینکشون فرستادم حتما برید بخونید بیشتر توضیح داده شده برمیگردیم پس ما یه دونه زیرساخت داریم یه یه زیرساخت فرمولی داریم یه مقدار پول هم داریم توی بیت کوین یعنی یه سری پروژه‌های بزرگ مثلا بنیاد اتریوم هستش یا نمیدونم بذار ببینیم مثلا اینجا ببینیم کدوم پروژه ها هستن از اون پیش که اینا هم... اینجا هستش اینها رانده راند پیش سرمایه بزاری کرده بودن توی این استخره فکر کنم اینها ها پروژه‌های بزرگ اکوسیستم اتریوم هستن هر کدوم مثلا 100000 دلار 200000 دلار یه من این دلار آورده گذشته توی یه استخری و این زیر لیست پروژه‌هایی که میخوان از این استخره سرمایه جذب رو نشون می پس یه رسسمت مهمش شدکراد فاندنگ بر اساس الگوریتم ف فاندing که توی قسمت گراند ها هستن به پروژه ها میگن گر هر راند میتونی بری گراند بذاری و هر کسی میتونه انجام بده فقط کافیه یه اکانت گیتتاب داشته باشی و یه والت آدرس داشته باشی میتونی به راحتی بیای گرت تو بسازی ولی اینکه تایید بشه یا نشه دیگه اون پروسه داره که میری اصلا تیمشون بررسیتون میکنه توی گرانت ها می میتونید به لیست گرانت ها رو ببینید و هر پروژه ای که دوست رو حمایت کنید چون که حمایت کردن از پروژه ها باعث میشه که به خودمون برگرده هر چقدر که ما یه جمله داشتیم ادمییا می گفت می گو از شع سعدی تو نیکی کن در دجراند انداز که ایزت در بیابانت ده باز و توی اتریوم اینه که تو نیکی کن در اتریوم انداز که ایتریون در بیاقبان را تحت باز. چرا اینو میگم؟ فکرون میرید دو یه پروژه یه دلار کانتویوت میکنی بعدش یه ماه بعد پروژه لانچ میشه بعد میمینید یه تعداد بزرگی از توکین به اون کسی داده که توی پروژه مثلا گیت کوین ازش حمایت کرده پس گیت کوینه و دو ستا پروژه هم مثل گیت کوین هستن ها. یعنی فقط گیت کوین نیست گیت کوین جدو بزرگترین و معروف ماروس کیناس تو اکوسیستم اتریوم هم بیشتر داره فعالیت میکنه اتریوم و جانبی یعنی مثلا پولیگان هستش اپتیمیزم هستش اوربیتوم از نیکاستیک هستش بریم قسمت گرند ها لیست گرند ها بعد باید, باید, باید سایتش هم بگردید دیگه یعنی اینجوری نیستش که من توضیح بدم و خودتون سر میبره دیگه میخوام بدم از اینجا سری رو فقط یه نشونه پولی بدم مراحل رو نشونتون بدم که بعدا خودتون باید برین توی پروڈاکت ها ما قسمت پروڈاکت ها آها بزنید من ها رو یکی یکی بریم بعدش بریم سبتانام کنیم و تموم از قسمت ارن شما میتونید یاد بگیرید Earn باز کنید یعنی به دست شروع میکنید یاد میگیرید بهتونیم مثلا یاد میده که هم مثلا دیروز من چجوریه تیریجر رو اومدم یاد دادم تیز جورابایی از ویدیو با, با دکومنتیشن بهتون آموزش میده یا رو بهتون آموزش میده. بعدش یه سری سوال ازتون میپرسه که ببینه مثلا فهمیدین چی بود چی کار میکرد و اگه اونها رو جواب ایندازیم بهتون یه NFT میده بهتون یه دونه امتیاز میده. تو قسمت Learn پس میتونید یاد بگیرید. تو قسمت Learn میتونید یاد بگیرید. تو قسمت Learn میتونید در هنگام یادگیری به یه سری سوالام جواب بدید. یه سری چیز هم کنید یه سر کلیپتو به دست بیارید. تو قسمت لرنم که کلی مقاله و آموزش باحال هستش که میتونی توانید کنید که در موردشون بخونید قسمت کانکت با به آدم های مختلف آشنا بشید مثلا من خودم اینجا پروفایل دارم فاطمه پروفایل داره زبین پروفایل داره هر کسی که توی این شبکه هست پروفایل داره پروفایل همشون با گیتاب یعنی میگه که شما باید بیلدر باشید یعنی یا برنامه نویس هستی یا مادی پروژه هستی داری یاد میگیری اه، و اه، اکانت گیتاب دارید یه قسمت فاند هست شما میتونید شروع کنید روی پروژه ها فاند کنید یعنی از پروژه های دیگه فاند کنید هر سه ماه بار هستش این پروسه های فاندینگ، فاندنگ پروژه میاد ماها به عنوان آدمایی که توی این حوزه علم داریم، ثبات داریم، دلار هم تو جیبمون پول داریم. یعنی می‌خوایم مثلا از 100 تا پروژه حمایت کنیم، می‌ریم میگردیم بین 2000 تا پروژه، روی 100 تا پروژه درست تمرکز گذاری می‌کنیم که آدم و از اون استخره عدد بسیار بالایی به اون صد تا پروژه برسه که اکسیستم سریتر و بهتر ساخته بشه یعنی آدم های زیادی کیوریتور، کیوریتور اون کسی هستش که انتخابش چیز میکنه اصلاحش میکنه انتخاب میکنه کیوریتور خیلی اهمیت زیادی داره توی و میکانیزمش هم بهتون گفتم پورجتیک فاندینگه و قسمت دا این گیتکوین توکن داره به اسم GTC و میتونید با جی تی رو داو شرکت کنید پروپوزول های مختلفی توی دوش ثبت میشه مثلا رود مشخص میشه فیچر های بعدی مشخص میشه شما میتونید برید فیچر پیشنهاد بدید عین دیسک ها بود دیروز توضیح دادم ما هم اونجا بود و گیت پاین هم همونجوری میتونید برید اینجا توی های تاپیک های مختلف ببینید که چیا گفتن و مشارکیت کنید اکثر شما دارین یاد میگیریم و میخواین وارد مثلا پول در بیارید دیگه از چیزی که دارین یاد میگیریم یا برنامه ویس هستیم فراندر نیبلوپرین، بکه نیبلوپرین، امنیت بلدین، دیزاینرین موده پروژه هستین، آیدی دارین، هر کسی که هستین قسمت بانتیست، تو قسمت پروڈکت قسمت بانتیز شما میتونید برید ببینید که چه پروژه هایی به صورت بانتی گذاشته شده مثلا ما اینجا بانتی دیروز بهتون گفتم بانتی چی گذاشته بودیم دو گذاشته بودیم یه نفر اومده بود ما داشبورد درست کرده بود خیلی هم میان اینجا بانتی های مختلف تعریف میکنن شاید یه اکانت گیتوب داشته باشین حتی دیزاینر باشین حتی هر کاری که میکنین روش ارتباطی اون درگاه گیتوب مثلا میرین اونجا لینک دیزاین تو میذارین نشون میدید که مثلا میخوام SQL database migration tool واسه chiwoo db میخوام درست کنم عین مثلا سایت freelancer.com 1750 USD 1750 دلار میده برای کیسی که میده روش کلیک میکنیم می این میکنی که چند چند نفر میخوام روش کار کنم مثلا نشون میده چهار نفر میخوام کار کنم اینجا لینک های ارتباطی میده مثلا میگه که بریم با مودری فانی بریم توی فلان کس صحبت کنید و تو قسمت با انتی پس پروژه پیدا کنید تو قسمت هکاتون هر, هر سه ماهی بایی توی بره های مختلف هکاتون برگادام میشه میتونید تیم تشکیل بدید بیا و توی هکاتون ها شرکت کنید و یه جایزه کوه مثلا ۲۰۰۰ دلار هکاتون ها جایزه داره میده تیریجر هم تو هکاتون ها ایمپکت فور اتریوم اتریوم فور ایمپکت نشونتون میدم. که هکاتونی بود که فکر کنم یه سال پیش داشت به می شد ما هم اومدیم شرکت کردیم و فکر کنم دوم شدیم تو هکاتونه اه... تو گرنتار هم که توضیح دادم انواع پروژه ها رو میتونید بری ببینید اه... تریجر هم هستش قرار اگه بریم ببینید خودشت کوستا میتونید همون ارن میتونید برید چه سوال یاد بگیرین دیوار دو... دو... دو... بگیرین خیلی خوبه توصیه می کنم یادگیری خیلی خوبه پودوس میتونید برید لایک بفرستید و کرنه نمی‌دونم چیه قسمت کامویتیشه یعنی آه قسمت آموزشیه learn and آها اون فکر کنم زیر ساختی هستش که میتونید سوال دیزاین بکنید و مثلا بیان کوست رام بکنید همه اینا رو کامویتی داره انجام میده یعنی شما میتونید خودتون بیان کوئست بسازیم و خودتون ریوارد بذاریم خودتون میانید حکاتون بذاریم خودتون میانید گرانت یعنی هم دبل ساید مارکته یعنی یه طرف اونایی که میخوان کار کنن بیزینس ها هستن مثلا تیریجر هستش، زارلا هستش، یه طرفش دیبلوپر ها هستن هممون شرکت میکنیم و یه سرش کامیتیه یعنی مو کسایی که میخوان یاد بگیرن میخوان یوزر باشن هممون کمک میکنیم توی یه کامیتی که یه منافع مشترکی پیدا کنیم و با همدیگه یه کامیتی بزرگتر بسازیم بزرگ. leaderboard داره کسایی که بیشتر کانتیبیوت کردن تا اسکرور داره مثلا اینه سوشال فیده مثلا تویتره مثلا فیسبوک باز دیسکورد داره فروم داره و در مانده خود گیت کوین هم باید برید صحبت کنید و چون که سنترالایست هستش یعنی یه نحاض سنترالایست هست سعی کنید فعلا ایرانی بودن هم منلوم اینم این هم یعنی خیلی کلمه ایران و اینا رو با خیلی تشکرم بدید و اونجور چیزها که احتمال داره به منده ولی برژن دیسنترالایزش گیوت هست الان براتون اونم لینکش رو میدارم گیتکوین رو لینکش رو گذاشتم این گیتکوین که قراره شروع کنیم وقتی کوادرتیک پا... فاندینگ رو گذاشتم اون یکی هم گیوته اینم شبیه اینم سیستم کراود فاندینگه آه بگرم یه ریڈ دیسترالایزیشن سنترالایزیشن ولی فرق داره کرات فاندینگش سیستمش فرق داره یعنی اونجا یه پولی نیستش که پخش بشه کوادراتی فاندینگ نیست باعث سیستم کرات فاندینگ ها گیت کوین سیستم کرات فاندینگ و بیزنس اول اورگنایزیشن ها ایده سنترالایز جامعه داره میگم که ولی کار محسود سنترالایزان داره کل گیت کوین رو میشه گفت توضیح دادم خودتون باید بیاین بخونید و قسمت هر قسمتی که کلیک میکنی کلی لینک هست که باید وارد بشیم مثلا اون قسمتی که می‌خوام در مورد مثلا یادگیری میخوام برم باید کلیک کنم واردش بشم بالا سرچ کنم مثلا میخوام در مورد نمی‌دونم اتریوم اتریوم بخونم مثلا و بالا سرچش هم هست اینورم بیگینر و اینترمدیت و هارد اکسپرت از بیگینر شروع کنید و برید چلو کلی گیم داره گیم‌های باحال داره که میتونید یاد بگیرید و انجامش بدید این رسمتیشم بهتون گفتم آره هر کدومون چیه فقط الان یه پروسه ثبت نام و اینکه چجوری میتونید توی پروژه های مختلف هم کنتریبوت کنید من توضیح بهتون میدم چجوری جوری کنید و اینا رو من توضیح کوچیک میدم و جمع میبرم با کی تاب ساینینگ میکنید روی ساینینگ کلیک کردین خودش میره به گیتاب برس میشه گیتاب من امین حبیب‌زاده است میره میاره عین سوشال مدیا یا ابزار مختلف پروفایل داره داشبورد داره تو پروفایل من برید میبینید که چقدر کانتریبیوت کردم مثلا 888 دلار من کانتریبیوت کردم تو 240 تا پروژه مختلف میتونی بری ببینید که رو کدوم پروژه ها من کانتریبیوت کردم و من بیشتر اینه یه هکاتون هم ما اینجا برگزار کردیم تو یعنی ما از خودمون داریم جزء از اون یوزر خود اه... اسمش چی بیت کوین هستیم یعنی تو هم هکاتون هاش بودیم هم توی گرند هاش هستیم هم تو قسمت یادگیریش من خودم رفتم یه چیزا یاد گرفتم خیلی پایدی... اوه در قسمت آه تو برید میبینید که ما مثلا با تیریجه تو هکاتون بلاک چین فور سامیت سوشال یه جایزه گرفتیم اینجا پرایس باندی هم میتونید می ببینید چقدر گرفتیم پر هم عددش اگه عدد بالا اینا بود که اصلا پاول داره لود نمی کن. آه ها سیستمشون آها چون خیلی بزرگه و خیلی دیولپر داره و خیلی داره به صورت اوپن source و اینا جلو یه کمی باگ زیاد میبینید و ما به عنوان یوزر موظف هستیم بریم پیدا کنیم، بریم یه جا مثلا تو دیسکورد بگیم و اینا ریوارد خواهد داشت. یعنی هر کاری که میکنید تو اتریوم متوان باشه ریوارد خواهد داشت هر جوری که دارید انجام میدید. هر باگ ریپورت میکنید، دیزاین میزنید یه هر کاری این تو وقتی که رجیستر کردید تو همین در حد رجیستر بیت دیجیتال اکانت دیجیتاله که صبحان توضیح داد چه جوری بسازید ساختین رجیستری که کردید وارد پروفایل میشید عین سوشال مدیاهای مختلف میچین آواتار بسازید کاور می‌ذارید پست بذارید و اینا و مهمتر قسمتیش که تاثیر داره باید مشخص کنید که شما یه آدم حقیقی هستید دیگه ما چجوری میتونیم به یه سری آدم های, مختلف، آدم های دنیا بدون اینکه بگیم امیر حرف زاده هستم این شناسنامه این پاسپورت این یه مدل شناساگی ولی با استفاده از میکانیزم مختلف به چجوری بگیم که ما یک فرد حیری هستیم یه دون امیر حرف زاده هستش با این ویژگیهایی که داره بهش میگن دی Identity, DID یعنی هر جا خوندین خود گیتکون داره یک قسمتی از کارش اینه که Decentralized Identity و یه جورایی را اسمش اسمشو گذاشتی Transpones وارد پس اکانتتون که ساختی مورد پروفایل شدین این آخر میان توی Transpones میبینید که اسمشو گذاشت گیتکوین پسپورت گیتکوین پاسپورت چیه؟ اسم همون پاسپورت دیجیتال شما پاسپورت دیدپوین شما این پاسپورتی که داریم اول میذاریم رو شبکه اتریوم با اولین کاری که میکنید اینجا اینو یادتون باشه رو شبکه اتریوم که گذاشتید والتتون رو خانک کردید منتظر میمونید که لود کنه. شما میتونید با بحث کردن شبکه اجتماعی که دارید بیدید مشکل داره باز اون لود نکرد اندر کردم که کردیم بعدش یه دونه گزینه میاره که میگه رو ساین بکنیم ولی باز میشه ولی ساین میکنی و شروع میکنم سایتی که یه ساینی دیگه در آسیا چیکنی؟ پاسپورت همون ساختم ما از راند نوه گیت کوین هستیم الان تو راند چهارده هر سه ماه یه با. یعنی حدودا یک و سال پیش ما جوین گیت کوین شدیم و با ما تیریجر و با ما همین حفظه و اعضای تیممون جوین شدیم ما داریم کارهای مختلفی میکنیم. فیسبوک و گوگل و توییتر و گیتاب و گرایت آیدی دی گرایت آی ابزار خیلی باله تیمش هم یه قسمتی از ایرانی ایرانیان گرایت آی هم یه پروژه و ها و خیلی پروژه خفنیه پوپ و ای اس و ای ان اس رو دات تو می‌بینی اینم هم ای ان اس که حتما یه ان اس هم اگه بتونید در حد 2 دلاره یه این ای, ای ان اس تهیه می‌کنید ویب سایت دامن دامن هست دیگه مثلا مثل امین گیتکند هست میری گیتکند دات ای رو می الان ای انس من این هستش یعنی هر جا امیر 0.it چیه چو مثلا امیر حبیب چو یوزر من هستش روی اترسکن دیگه این ای انس من رو منو نشون میده به جای آدرس والتو من نشون میده که امیر است POH هم یه پروتکل پرف اوف اینم حدوداً یک دهم اثر فکر کنم میخواد من خودم اینو چون که بعد ویدیو می‌گرفتم ذخیره زخ... می‌کردم انجامش ندادم ولی انجامش بدید اینم انجام بدید برگردید توی گیت‌کون من الان همه رو انجام دادم وریفای شدم فقط یه دونه POH مونده و تراست اسکور من 150 درصده یعنی هر طولی که هر هر یه دلاری که من میذارم توی بیت کوین 150 درصد روش اضافه میشه و من از اون استخراج بابت امتیاز من شامل میشه کسی که میاد بدون وریفیکیشن مثلا یه دلار میذاره حتی کمتر حساب میشه مثلا میشه یک 1.5 درصد نیم دلار حساب میشه یعنی ارزش نداره اون پولی که داره میذاره تو به عنوان بات میشناسه پس هر کاری که داریم میکنید تو هکاتون شرکتتون کنید بانتی با شرکت کنید، از گرانت ها حمایت میکنید اولین کار اینکه اکانت بسازید و پسپورتتون رو فعال کنید که این بعدا غرب جه دیگه استفاده هم بشه یعنی Decentralized Identity تونه یعنی یه جورایی Login with Google داریم Login بیت پاسپورت خواهیم داشت که همه این اطلاعات رو بفرست گیت <Gitcoin> کوین تو قسمت گرنت ها اگه بخواهید تیریجر رو پیدا کنید وزارلا رو پیدا کنید کافیه که اینجا تیریجر رو سرچ کنید انتلیو بزنید این بالا تبای مختلف داره یکیش پروفایله که پروفایل تیریجر ما نمیخوایم بریم میخوایم بریم تو گرند تیریجر تو قسمت گرند تیریجر کلیک کنید ما از قدامت نه گفتم که هستیم برا تو این هم می‌تونید اینجا بیاین رانده، الان رانده فعالی وجود نرمه می‌مینید اینجا بله نمی‌تونی مثلا از تیرژر ما حکمانی نشون می‌ده که مثلا تیرژر 45 هزار دلار از استخب گیت کوین متعالا فاند ریز کرده به صورت پابلیک نشون می‌ده توسط چند نفر عددش هم نشون میده کنم عددش هم هزار و نفر فرآن نه یه جا عددش هم نشون میده که چند نفر که کنم نزدیک 1000 نفر شدیم یعنی های مختلف اومدن از ما هم حمایت کردن اینکه ما بریم مسیر تیجری رو ادامه بدیم بخیر نری نرمال سرمایه‌گذار خصوصی که از یک کالای عمومی تبدیل بشیم به کالایی که مثلا سرمایه‌گذار حنده بش می‌کنه توضیحات تیجری هستش و ما این پایین هر ران توضیح می‌دیم که از راند 12 تا 13 چیکار کردیم از راند سیزده تا چهارده چیکار کردیم راند بعدی چهارده تا پنزده قرار بگیم چی کردیم و معرفی این پایین نشون میده مثلا نشون میده دودایی فلانی داده دو ازارون اتی فلانی داده چهارده همون فلانی داده و یک USTC یکی دیگه داده و اینجوری مختلف میتونید ببینید Contributor آه آه اینجا تب داره میتونید Contributor را ببینید که عدد هم به دلار تبدیل می‌کنه و نشون میده. اه و هر راند متفاوت ما تو راند کلایمت سلوشن هستیم را حل کلایمت هستیم پولیگان و اینک. زارلا هم الان بخواهیم مثلا بریم زارلا از زارلا با چه کتگوری آره کتگوری ها فعال نیست باید از سیش بدسم به از چیز میرسم اینجا خودت از پروفایل تو میرسم لینکش الان تو گروه هم میذارم آها خیلی من خودم تو زارلام چیزی که کردم کانتریبیت کردم ران پیش زارلا این ما پروفایل داره فکرم رانده قبلی اولی ران به زارلا بود که با نه آره تو کتگوریه لانگویتی هستن و نشون میده که مدیرعاملش عامل که نشون میده تیمش که سایت و اطلاعاتش و چقدر رئیز کرده ۵۵۰ دولار رئیز کرده چونکه رانده اولش بود ما, ما سه راند هیچی ریز نکرده بودیم بعد فکرم رانده سوم بود که کامیه تیما رو شناخت و اومد از آن حمایت کرد زارالام مثل ما توضیحاتش هست و نشون میده که ها حمایتش کردن بکنم آمان تراکنشون من هم بیس تو پنیج و اولش زدم که خوب باشی برای تو این هم گرانت داره لابا <تصفيق> ها؟ نشنف میگم چراق گرانت رو روشنگ کردی آره آره چیز اولش اونگر ترکی اولین چیزی که باید دشت اونگر آره دشت تو می دست اولو من دادم تو برتشونمون و اونجا خوب باش خب بچه فقط هم کلش همین بود یه دو گیت کوین گیتتاب میخواین یه دو والت میخواین یه دو و انرژی رو انرژیو اینکه برید بگردید دیگه خیلی بزرگ گیت کوئن. هر راند پروژه های مختلف هست میتونید ایده بگیرید حکتون مختلف است با آنتیاز کلی پروژه هست هزار دلار دلار ۱ دلار هزار دلار پروژه درون اینجا میذارن که میتونید انجام بدید. کلی میتونین یاد بگیرید به یعنی آخرین چیز جدیدترین چیزی که میتونین یاد بگیرید. اینجا خودش یه دونه سورس یادگیری هستش که رو اتریوم و بلاک چین چه میتونید یاد بگید و خودتونم به عنوان اون سمت به عنوان میتونید اگه ایده ای دارید مثلا میتونید شما یه دونه پادکست دارید میتونید بیاد اینجا فاند رייס کنید از کسایی که از پادکست شما گوش میکنم. بهشون هر ران بگین که بیاین از من حمایت کنین یا از درام مثلا خودتون میتون بیارید گراند بسازین خود شما مثلا بلاگ دارین میتونین اینجا حمایت بگیرید میگم معطوف به پروژه نیست محت... اه... کل بخش های اکوسیستم اکوسیستمی که بلاکچین اکوسیستم اتریوم که راه از فاند از انجام پروژه از یادگیری و اینا توی گیت‌کون هستش نمیتونی دارم. اگر بچه‌ها با... دارند پوالی دارن اگر نیستش که دو دقیقه دیگه جلسه رو به اطمان ببریم. بیتکون دوستا بایدن بایدن که عزیز اشاره کردن. که در واقع بزرگترین ابزاری هستش که برای این مدل فانت کا میشه استفاده کرد ابزارهای دیگه هم هست مثل گیب ای اچ اگه درست تلفظش کرده باشن، یکم سخت تلفظش اینها هم هستن که هر کدومشون اه, برای پروژههایی که بیشتر سمت اوپن سورس و کامیونیتی ساختن هستن میتونن میتونید ازشون استفاده بکنیم. خیلی مهمه که وقتی میخوایم یه پروژه بلک داشته باشیم به این کامونیتیمون توجه بکنیم و تلاش بکنیم که توی پروژه آدم های بیشتری اینوالف بشن یک پروژهی باشیم که واقعا یک اکوسیستم داره ایجاد می کنه احتمالا توی صحبت های مختلفی از زوبین شنیدید که ما همیشه میگیم که توی ویب MVP ساخته نمیشه، مینیمون وایبل پروژکت، بلکه پروژه باید به سمت ایم وی ای شدن داره، مینیمون وایبل اکوسیستم و اینها همه ابزارهایی هست که به ما کمک میکنه کامونیتی و اکوسیستم رو بسازیم و امیر عزیز خیلی خوب به همون اینا رو یاد داد و کمکمون کرد که بیشتر باهاش آشنا بشیم خاش نگویم